ذاك حفظيات مثلا يوم الدرس دام قران أه الهدهود ايميسينا سيدنا سليمان ايناس ايوا غايث الخضار اليقين ايناس وجئتك من سبئ بنبئ يقين ولاش ليكس الشك معنى يبود الخضار أه سي العينصر يبود الخضار أه سي يعني سي الاصليس أه يبود الخضار سي المصدر يناس. ماشي كان وليك سي لا غايث يهضر أما كثيرا يفضرون يالنغ أغيهدوا رب إن شاء الله جميعا تفضيون نغيوث يبضيه ديون الخبر أكن يفغول الخبر غادي غاتي غادي غاتي السوفاق إزمار ديوي غفلان إزمار ديوي غرفان إزمار ديس الغولون إزمار ديوي الشوال إزمار ديوي ينوى أكا هثا وذا ينمغ دي دينا ربي سبحانه يا ايها الذين امنوا المؤمن ان جاءكم فاسق <تصفيق> بنباء فتبينوا تحققوا تثبتوا بعد الناد ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اشحال الثلاثي قدران سبذوال اشحال شوال قدران سبذوال اشحال تلاوني كفرانس سبذوال اشحال يعني يعني غادي في ظن يرتسد ويثير سبذوال ذوال نواوي نواضوا ببلغ التحقق اي ضرر خسار